תסמנו את המספרים הבאים על סרגל המספרים. המספר הראשון כאן זה חמש. חמש זה חמש יחידות ימינה מהאפס. אז חמש יהיה כאן. עכשיו יש לנו שליש. שליש זה בין לאחד. נוכל פשוט לחלק זה לשלישיות. זה יהיה שליש אחד, שני שלישים ושלושה שלישיות שזה בעצם אחד. זה ולכן הוא יושב לנו פה. זה שליש הדרך מ-0 ל-1. זה שליש. כעת יש לנו מינוס 1.2. טוב, מינוס 1.2 צריך להיות כאן. זה קצת יותר שלילי ממינוס 1, כי זה מינוס 1.2, זה מינוס 1 ואז עוד מינוס 1.2, אז זה יהיה כאן. זה מינוס 1.2. 0 זה די ברור, ה-0 זה كان. אפילו רשום לנו שזה 0. גם 5 רשמנו לסרגל המספרים, ועכשיו יש לנו מינוס 2 ורבע. נזוז עוד מינוס 2, מינוס 2 זה כאן, וזה יהיה יותר שלילי ממינוס 2. זה מינוס 2 ועוד מינוס רבע. זה מינוס 2 ונזוז עוד רבע מהדרך בין 2 ל-3. אז מינוס 2 ורבע יהיה כאן. אחרון חביב, יש לנו את 4, הנקודה אחת. טוב, 4 זה כאן. נקודה אחת זה עוד עשירית, עשירית מהדרך, מ-4 עד 5. לכן 4 ועשירית יהיה كان. יש!